Nu befinner vi oss på miljöförvaltningen för att vi ska få veta hur en livsmedelskontroll går till. Hej Caroline, vad är det du ska kontrollera egentligen? Jag ska kontrollera att verksamheten följer lagen. Den som driver ett livsmedelsföretag ska alltid kunna garantera att maten är säker och att den är rätt märkt. Innan jag går iväg måste jag läsa igenom rapporter för att se vad vi kontrollerat tidigare och hur verksamheten har skött sig. Häng med! Hej, jag är från miljöförvaltningen jag ska göra en inspektion idag. Jag ska prata med köksmästaren. Hej och välkommen. Vem är det egentligen du brukar träffa när du är ute på en sån här kontroll? Idag ska jag göra en oanmäld inspektion och då pratar jag med just de som jobbar idag. Annars gör jag en fördjupad inspektion och då pratar jag med antingen ägaren eller den som är ansvarig. – Ska vi gå vidare och titta på köket? – Ja, det gör vi. Jaha, nu verkar det som att vi ska kontrollera hur de sköter verksamheten. Men vad ska du titta på då? då? Idag ska jag kontrollera rengöring, temperaturer och allergikosthantering. Det är viktigt att dessa godkända för få vara i, men det ska kontrollera nästa gång. Varför är det så viktigt att det är rent? Lite skit gör väl ingenting? Jo, det måste vara rent så att inte bakterier eller alla gener sprider sig till livsmedel där den ska vara. Och gästerna kan bli sjuka. Mmm, känner du så gott det doftar? Provsmakning ingår inte i vårt uppdrag. Det är viktigt att varm mat är riktigt varm och kall mat är riktigt kall. är det fikapaus nu? Nej, vi fikar inte när vi är på vår kontrollbesök. Men nu ska vi gå och kolla på hur dagens allergikost hanteras. här har vi allt om specialkosten på skolan. Ja? jag ser det. Ni har både mjölkfritt och laktosfritt. Jag visst. Ja, men det ser bra ut. Vad lagar du i för något? Jag har börjat för den mjölkfria kosten här. Jaha, vad är det för mjölk du använder? Oj, det här är inte rätt. Karin, är kontrollen färdig nu? Ja, nu är vi klara i köket men nu ska jag och köksmästaren gå igenom kontrollen. Kan du sitta där? Mm. Så, då ska yes. vi gå igenom kontrollen. Ja. Eh, så jättebra ut med temperaturerna. Både kylförvaringen och eh, värmen på den varma maten. Sen regnar den jättebra också. Eh, och ni måste se över allergikosthanteringen så det som hände med mjölken inte händer igen. Det lovar jag att vi ska göra. Bra. Hur gick det nu? Ja, nu har vi gått igenom kontrollen och den här gången blev det en avvikelse som vi ska följa upp i en extra offentlig kontroll. Men om det inte hade varit någon avvikelse så hade det kunnat bli en smiley. Men vad är en smiley? Det här är en smiley. Den talar om för kunderna att den senaste kontrollen var utmärkt. Nu ska jag vidare till kontoret och skriva kontrollrapporten. Hej då!